ואיר שבאמת מגדילה כל דבר, כל דבר הוא מיין מיין מיטולוגיקה, שום דבר הוא לא למה? כי חסר, זאת אומרת, אתה יודע, אתה תחיל לדבר כי אין הרבה אז, להביא. אבל לא שהם יכולים להתעלם מהחיימים שלהם, באמת אותם, היכולת שלהם, היכולת שלהם. אבל לא אותם, כי אין דבר, אין דבר לצאת, ולא יכולים מקום. זאת באוסטרליה שעד יותר מקומות אחרים. יש שירוויות בניים, כמובן. כשהם מבוא נמצים, מכורידים, זה תפס. כן, זה לא תמיד אדיפול זה, אז אנחנו לא דמצנים א, כי בואו תקשרו. אני לא מאמין, אם באולם שחקור, הם מולדו 50 שנה. אבל בדרכך, אתה חייב להשבור 50. אם שנה לא יסודית. פור יasha התדרה, זה קדימה החובה. זה תרציץ, אני באותו את הזוצה. איזושהי חרדה קימית, אתה בניגת מה עשו, אתה לא יודע כמה מה יורחה כן, קשבת. אתה חוגג כל דקה של דוקסק, לא? אני... זה קצת קשה מה שאתה אומרת, אני לא יש משהו... לא שצריך, יש פה משהו, בטח בעבר, בעבר, שבשל מה. ארי שנה, צורך להוכיח, אתם מול ירושלים, מול התפוצים, מי אתה וזה ראית לנדוד במסגעת הציונית היוצא החוצה שלך, הדחיכה שהיא בגלל בבין נמל, איזה פסקול היה להעיד הזו של היעל הנמל? מה היה? פסקול ליד? בגלל זה הרב צריך נמל יבואי פיינת, אבל זה שיקים אותה בסוף זה מה שנקרא מזר, תחת הבדיכות לתלמיית הכי... זה פדיכה שהופיעה בזליתון שהקפה שבאיה זה השבון כזה שהופיעה ובמקרוב זה נראה לי יפה, כי הוא טוב הכינו את הדבר הזה, אתה נמל בשביל שיש משהו שם פתר קיוס שם שרד קח לו את זה, אני מטפט מה איתו אבל השרד היה כתוב, משעדת נמל תל אביב שאלו אותו, מה? אבל קיוס אם זה נמל, זה משדה. זה אבל לא, תנאי מאה אלפי שמספר את זה למה תל אביב כך זה דבר שאתה קורה הוא כמו שמצע שכה שיהודים נשארו בניות, אתה מביע, יורם הרמיה, חלק ממשיכים, הרבה נשארים. זה תל אבו. ואחרי כשהוא יישאר, לא נעים, עובר לתל אבו. העירה מודרנית זאת. אבל זה היה תמיד לעשות פוסטטית, אוי העירה מודרנית. מההתחלה, שלהם מודרנית. גם לפוסט-מודרנית זה מאוד זה טענה. אוקיי, עוד, עוד אחת מהזוגות האלה שמייצרים, והשוואה בעינייה פה בתל והרבה עושים, הרבה מבקרים בתל אביב, לא רק כיהודים, אבל זה פטרן, זה חוזרת. יפו היא העיר הפליטיבית, העיר האוריינטלית, לעומת תל אביב העיר המודר, זה היה נגיד. גם סיפר שקודם רואים את המודבורו, זה מה שקרוב שחוזרת, אלא הם חוזרים לאותו עניין. אבל אני לא יפו אתה תמיד יהיה מעורבת ב-4800 ממש בשני של יפו הרבי מספר יוביל בו אה, לא יפו לא איפה הם? בשכונות שהם זה תמיד בדיניות שלנו עם תל אביב פלורנטינטה יפו כל מי שמדרום מתחשבו לא מדרום, קצת הם שם יפו המון שכונות יהיו כל מה תשתיד שהיא לא בסדר עד היום, זה החלט מאפור. תסתכלי מבחנה אורבנית, זה נורא מה על הכי פקטורה, את רואה את דל של פאורנטין, ה-HF. תשמתי איזה דבר נורא משנה, פאורנטין? פאורנטין עם עיר, המקום הלכיבי שהייתי קרוא להפעיר בתל אבית לפאורנטין. עיר אירופה, כאילו נוגע במובדת של אירופה, בתים צמודים אחת השם. כל שגיליתי זה, אני זה עדיין אירגנים, זה לא ייר, זה שוליים של אירופי, אירוקית ככה עם בתים ככה תל אביב היא כולה כזו איפה לא, כי זה תל אביב מראש זה אבל גם שם כסף, זה ערכותי בנייה, יפו, פלורטים רצים גם את הסביבים שטח, הבתים שצמודים זה נראה כמו עיר, כמו סלחת את הפריגה או כמובן בתים או שלוש, שלוש קומות רחוקים זה אירגנים, מה יפו ורתי הוא אתני ב-36 זאת אומרת, יהודים שאותגרים ב יפו בין ערבים עוזבים אותה במהוא ה-36 יש ככה 5 אלף קליטים ב יפו יהודים יעת השם במחנות פה בתל אביב בו יעת תל אביב, זה בחקה זה קודם מאמץ, זה במחזור שזה חושה יתרניה מה עושים לא עוד הם לא אבל מי אפו, תמיד מסתכל צפון, תמיד מנהים שהצפון הוא צפון דרום. אני חושבת שבערים אירופיות, הנקלות הוא מזרח-מערב. זאת אומרת, איסטנד וויסטנד, כמו בלאנטה. גם בפרווינת לא זאת אומרת, זאת אומרת, האזורים באזורים המכועשים יותר ועמיים יותר. הסיבה היא אקלימית, זה משונה, במזרח, שהרוח עם מערב שם קולה זה שחור, כל הרובות האלה, כדאיתי מאשם, כדאיתי מילה. במערב גרים אלה שהרוח לא קגיע עליהם, אחרת חילים. זה נעד צפונת, יוצאת מי עצות צפונת, ומתקדם צפונת, חדשת היה פה, אני חושב, אז זה היה זה היה חלום, לפעמים. כשזה קרה, זה כבר לא זה לא... וזה היה תמיד החלון, זה הגבול המיטי של הירון, זה הירקון. כמו שפעם קוראו לו נחל אוג'אפ, שמר שלו כאילו, הירקון. העיר יש לה איפה להתקדם, יש כאילו מטרה, אתה יודעת, אני לא יש מטרה, זה הירקון. אתה רואה איך העיר מתמלאת, מפה אנבים, שנות 20 אתה פשוט רואה הוא תמיד בשפות של המפה וזה שטחים ריקים. זאת רואה, זה צריך להתמלאת. ככה יהיו זאת עובדת, וככה זה ברו של האנשים חייך לעשות, וממלאים את זה. כשנות 50 בונים את כל... עכשיו יש את הגבול המזרחי, גבול המזרחי זה מה שאני אמרות פה ואיבא מבירות. Mm -hmm. היו לא קיימת ממזרח פה. יש בסוף שנת ארבעים, יעד אליהו, שמכנות תשכונה למשוחרד של הבריטי. אז זה קצת מנוטט, טוב, אבל יש את ויש את כפר רבי, כשהיום יש כדורות, ברווה ופועל שומעים. שוחק מתל אביב, סופק לתל אביב שתיים. לא תל אביב שפחה, של תמנדסט, שפחה, זה לא יכול להיות אבל רחוב שאלושנט, הוא לא רחוב, הוא לא, הוא קיבל לשם 449, לא רחוב. הוא הגבול במזרח, והרקוב, זה הים, זה הים. עכשיו לא דיברנו על זה מה שעושה כולנו. כבר? מה יש בשנות עשרים בטח. כשבונים את הקזימו ובשפטר של אלנבי, כשבודים את החופים מסוגרים. וזה סיפור שנהיה גדול, סיפור כנראה פרוקריפי, כפי של גילת מושאמי, שבשנת זה לא נגידורויץ', רשוש כמובן, ברור שי דיליגו, בשום הרצה מקומית מטיילים בשטחים, החולות, אורח היאג, מלא מיני שבאזורים האלה פה זה הצפת היאן, נכון גודון, זה וזה חיפוש שגליאד מביא, זה למטייביות על הסיפור טוב ואפילו אם הוא לא נכון, זה פה נבנה בזורת האחיה שלו, ואז הוא רוצה עיר, ואז הוא מדו לו מה זה שעיר, או אדריכה לה, מה, אבל לא חבל על ה... ובו זה... ים! זה מגידי בפורמל או יהודים לא מתחתים בן. אבל כל המסלובים של שנת ה-30 זה ים מלא, של שאין מקום להתנות איך לא מה הסת? no, the color is a place where you can shoot a bird. for example, is it a bird? how is it? you go to the place where it is happening. is it a place to go? and yeah, there is a place. and also, the color אתה פוגש איפה זוגות נתגשים, איפה זוגות מתייחדים, זה הכל היה בחוד יותר עכשיו, יש את המשפט היפה של אביגדור מין של 300 יצרים פה פעירו שלג תל אביב, אומר שתל אביב הוא אמר שאי אפשר לדמות קודש אחות שמי קודש אחות היא אפשר לדמות קודש מה נהיה עם על זה שעסקח על זה? לא הצליח מהר מאוד זה מודל אירופי, כל עיר, ספט ים באירופה יש להצעה המזח הזה, עם הבית קפה, בתי הקפה שם, אז גם פה צריך והקימו את זה, וזה לא היה מוצלח למה לא היה מוצלח? כי בחורף זה היה נהלך, שרים כי בחורף זה נהלך חורף פה הוא שר וזה דרש הרבה תחזוק וזה, וזה פשוט לא זה אחרי קפה שדים, חן הדבר לנערם זה מה שהיה דבר מאוד חינוני בשנה הישנה לא הכריג, ובשנות ה-30, כשזה היה תשום שנה ה-30 פרקורת כבר אלטרמן כתב על הכבילי ש... כמובן, אין אין, אין, אני צריך לבחור שאתה כותב הוא על תל אביב, ירושלים, בחייסה היישוק הזה הוא שואל שאת השאלה זה אלטרמן שואל את השאלה על מרכז יותר יצריה זה יופי של טקסטה תקר זה שפה לא מובנת, יברית אבל האם תל אבין את השאלה, האם תל אבין מרכז או לא? אלטרמן במאמר לא בשיר שיפרסם... שלו היא שתובעיה עם איסטמבול, אבל לא רק מרכז. אתה מרכז של אמ יהודי, ככה הוא שואל את השאלה הזאת, תיתן, כבר שנת שני שום, שני שום, שתן, שום, שרוש, בלתן, תיתן, תיתן, אינה, את השאלה הזאת, הוא מאירופה, ויטמין D, אתה יודע, שמן דגים או שמש, עדיף שמש כתובע. לא ידעו כמובן שכנס עשרה לא ידעים לסחות הרבה מהם תוריד זה המקום די נורא הרבה אנשים וזה המקום של, החוף היה נהדר זה המקום שבו היה לבוש היה מאוד לבוש כמו שמרנו וזה הסיפור יש תיקים שתמים בעירייה ופלונות של אזורכים איך המשמע לא מתלבשים בחוף ואיך הם מתלכים זה הכניס מאוד מאוד לבוש, מאוד מטירניות בזמנה, זאת אומרת, זה אזור לימינלי, היה מותר לעשות את זה בחוף, אסור אינה להתאנך תנימה, אבל אנשים הולכים, אתה יודע, היום החוף הגיע לכל מקום, כולם רוצים להרומנים, אבל זה היה רק החוף. איזה זה לירוש עליי. זה צריך שחיפה, די מההתחלה הייתה מעוצתת מהבנו לנמר, איזשהו שכותב מי שכותב מי חי, תעזרו לנו לדנות חוף זה היה חוף של לא היה חוף אחר לא היה חופים וזה המון המון אנרגיות שמתירנות אולי כי אמיראי בתל אביב, זה מאוד בטריבי ביאליק אביב אחד משתיים, הולך בשבת, הולך לחוב, לים הולך בית הכניסת זה קצת החלוקה מאוד ברור אני רוצה של את ההור שלי זה היה מאוד מוקרד מה שזה עדילה, כלומר, אם אתה לא גתיב, מה אתה עושה? אבל כן, חוף הים, תל מרכיב אנרגטים מאוד עוד דבר שאפשר להגיד, מעט חיית זה נקודה חשובה, מרתקת, כמעט שתל אביב התחילה מסרבים לגימנסיה הצליחה, מדעי הברכה שהיית, המון המון, היו פעמים צעידים מחוץ לארץ ומועסות, מאירופה. מזרף אירופה, פה אולימבית, ורוסיה לפני 1927. היו אולימבית? לא, לא, באו ללמוד פה. לפעמים האמא הייתה באה גם, אתם היו שולחים אותם, היו שולחים חדרים. זה עיר שמעה פה עמורים צעירים. מה זה צעיר? אתם לא בחברה מאוד שמורים. כמובן שלא שהיו של ראשון, ושל או אני יודע את פה קונטימן של צילים שפיתך תרבות, ואת רואה את כל התרבות שמתפתחת על דמה, וכל סיבות פורים פורים זה החגות של תל אבית עד כל מקום בארץ היה של חיפה שבועות קרוב לעמק, אני מביאים את הביקורים, לא יודע חגות שבועות זה חגות פורים זה תל זה ביראנו ראה זה קאר איר הזה. כי זה הבלויים של קפ של ליגר של קלאב. זה קלאב דה. חלום פורים זה אחד בושת הרבי. אבל באיזה דבר יאסי? אז זה לא משנה זה זה בתל אביב. ועל מה המחאה, מצאתי את זה לפני שנה, לכן הייתה פחות, עשרה או שמונה חודשיים, על מה המחאה הייתה המחירי בתל אביב. אתה תחושה שזה יכול להיכתב היום. וזה לא יאומן, מההתחלה העיר עם בעיה גדולת. אז, שהוציא זה, זה היה איגוד השכנים. כי בעברית קצת יותר הרחאית, זה דעים, פעם זה שכנים. בין... יש שם סיפורי בעליות של הטיעוד דירה, איך עושים דירה, חמאסר דירות וסימן מההצלחה של העיות, זאת אומרת בני, תתחיל איזה יפורת, אוכלי קנות שם ביתהם וחמשת אלפים דולר זה סימן בעיר מוטטת, עיר מבושה זאת אומרת, בחירי דירות איזה סימן, מה באמת זה כן, זה זה ממשוין, אבל זה לא זה זה מאוד חלקל. אם תאמרו שלושה, כמה אנשים יהיו פה, אלף חמישים מה? איזה פה יהיו? יש פשחונה, יש כמובן מגלות שיל, לא שישים, ישים, ישם פחות. מה שחשבתי להגיד זה כמה, תריבנו את ב-אسر? איך ב-אسر, השם ב אנשים לבתים ב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 בבקורך אתה כדי לראות חדש ושם פה לא, כל אחד בונה תמיד יש פה רש, תמיד פה ושם אתה יודע, פה חדבונים בכלל, והפה זה גדול יותר כן להרוס בניים, בניים, אבל הרעש, העיר הזה יש לה רעש, לא רק בה אתה חי בתוך התא בנייה מההתחלה, אתה חי בתוך התא בנייה גם בזורים שכרחורה בניים, לא בגלל הזה קראו תמיד הרש, נכון, זה הסיסנו. עוד אני הלכת לבצעות. אין משהו נגל. תלכי פעם, תפשיבי לעיר, לא... מה שעדיין... לא ברור לי. הוא ש... כן, לעיר יש לי קצב, יש לה תאימת לב, יש לה נפאר. בתוך לה, אינדיבידואלים, שמקיימים איזושהי ודה שאומן. באיזושהי דהות לגבי העיר של העיר הזה אני ככה מתלבטת עם מה שאנחנו חווים היום בתור המרכז והפרוונציאליות של צל אביר זה משהו שהוא גם קשור באנשים שהיהם במרכם של העיר או שזה לחלוטין משהו באוויר, בבניינים אני חושבתו שאלה, זה מעניין אני חושבתו שאלה שנוראי שיקה את המפסיסטים בסופן ה-19 כלומר על היסטוריה אז השאלה הייתה נוסחת תפקידה של הישית בהיסטוריה מה עושה היסטוריה? אנשים, כתאום כתובי, רצלנו מוקדול ומשנה את הכל? או שיש סטרוקטורות? כתובים שבעצם אנשים פועלים בסטרוקטורות והסטרוקטורות האלה שקוראו את זה אני חושב שהתשובה היא די איבועה זה שאלה שאלה כמובן שאנחנו עושים את זה, ללא ספק, עכשיו, שלא יהיה ספקות, תל אביב גם עברת תקופות של, של, של דאיכה ושקיעה שנת השינוי שעמים איומות בתל אביב, קוראים את היתורית של שנת ה-70 בתל אביב, העיר בדרך אה, לעבדון ירידה דמוגרפית, חלקלית, התשתית לו בסדר, באמת קינה. ו... כמובן שבא צ'יץ' ומציא את בשנות השמונים זה בעצם די רעק כי לשנות השבילים הלאה, עוד דבר כל עיר, עד בידים באו לקרות בשנות השבילים דליחה. גם ניו יורק, המון אנשים עזבו את ניו יורק. היו פשטה גם זה כזה. זאת אומרת, הרעיון של שיינקים למשל, הולד תל אביב, זה יעקיר היה נשתה לי לכם, בפריסחת האוכלוסיאם תל אביב. ועוד שמשרדים, גם בשנות ה-60, ה-50, מה היה תל אביב? תל אביב היה דודו על דיזנגור וליאתו, מה עוד זה? אנחנו מדברים על ישראל, ישראל, זה דבר על רזולוציות. תל אביב, תל אביב, אין מה קורה בחוץ? טוב, יש גם ריינס. ששם זה של נערוק ריינס. כן, מה יפות אבל אין, מה עוד יש פה בתל אביב? בעצם, כן, אבל לא כמובן 300 אנשים שיושבים פה בשני בית הקפה, כסיץ ורורד, בשנות ה-50 ואחרי זה עוד קרן בית הקפה בשנות ה-60. הוא רף. למה? כי הם כותבים את עצמם בית עומן. זה סיפור תלתיסי, תלתיסי, תלתיסי. אנשים שמו ללו ב-280, לא ומישהו כותב על זה, נוראי כשאתה שצטרך לסבר בתיאוריה למה אתה דברים קוראים, פתאום מישהו כותב על זה במקומונים. ואז הוא מסביר שהמקומונים צריכים כל מה לכתור עליהם, ואז פתאום כל זה אתה קורא זה היום במבט של... כמה שלושים? זאת אומרת, המאחורת? זה פשוט וגוכחים, כל דבר מתעצם, אבל אנשים קודם על עצמם. אתה נגע שם גם. אבל עוד פעם זה... אני חוזר מה שמעת בכלל, אבל תביד, לא תמיד תעשי כבר תפלחה אדיל לא מדבר שנות ה-40 שזה שנים נורא קשורת, מבחינת עולם, ואחרי זה מעברה כלי מעט מבינה, ואחרי זה מלחמה ואין, העיר לא מעניין, אחרי שנות צנע, אבל 70 זה משתגמל, כמול חית, כבר נוראי כמו שנות ה-70 איזה כבר זה לא קשור לדייחה של העיר, אבל זה יצא ככה ש... לא, רשוי זה ארכיטקטים טובים, אבל זו הייתה השפה של התקופה הרבה בטעון פרוטליסטי, היום אני... קצת פלישא להגיד את זה אבל כן אבל באמת היינו טובה באמת לא תקופה טובה היינו בשקיעה, אבל זה משהו יפה מה שהיא בשנות ה-80, היא לא עסוקה ומה זה סיפור מסיכה למעלה? זה די מדהים, אבל יש משברים. זה לא... היה משברים רק לבתי היסטוריה, בשנת 26-27, שהיו כמעט כרסה. היה בונגר בגלל 25, שהגיעו הפולניני... היה הפולניני, אליה הרבית. היה, פולניג, היה הרבי, משבר כלכלי, והמון בניינים שצריך נותנים. בשיעור, חשבו שהיו נגמרה. הייתה מננה בשלדים, כבר, כבר, ו... דיזלגור היה לספר גם לעצר את רשות העיר, והתת לבלוק את רשות, המשבר, זה היה כי המון שגרדו מארץ, זה נורא. אז זה היה של ה זה כזה תבונה ישראלית כזאת של העיר, כתבות בכל על העיר, מצווה נורא. בקרד, שנת ה-70, גם ידושלים, היא זה מאוד אופטימי על ישראל. ו'אי קבלי תחייה, וללא לא רואים משהו שיאתור. ו'כמובן, כל כל ישראל קיים תלמידי אמ"ר קרייט ליבישל. מה לא? של אמ"ר קרייט ליבישל? זה לא משנה. הוא בוחר את הדברים. מה של חילושי אלחא? של חילושי אלחא? אלחא. אין לא קורא בתל אביב. לא יše בתל אביב. אין לא קורא בדנברא. או בירושלים, אז לא ברדה שלנו יש לכלבים היסטוריות אלטרונטיבית, והם קודם בבד דצית, אני רואה ככה יש פשוט משנה, מה לא ברדה של אנשים, צריכה זה אנחנו, כמוני וכמות, או אני והמילייה שלי זה די מדהים לראות זה, יש להיסטוריה אלטרונטיבית וצית